היי, hey, זה יונתן מפרויקט ונוס את או אתה דוברים במקרה שפה שלישית, כותבים ברמת שפת אם רוסית, צרפתית, גרוזינית, ערבית, לא משנה מה אם כן אנחנו נפגש ביום ראשון ה-30 ל-12 בשעה שבע וחצי אצלי בתל אביב יהיה פיצות, טבעוניות, צמחוניות, יהיה בירות אנחנו נפגשים בשביל לתרגם את הרעיון שערכנו עם קובי פאר חסרן להקת אורפנלנד, ככה שנוכל להפיץ את זה לקהל ברחבי העולם ולקדם את פרויקט ונוס. לא צריך שום ידע טכני, זה ממש ככה, לכתוב, כמו לכתוב בוורד, אני יהיה פה בשביל לעזור עם כל בעיה טכנית. אם זה מעניין אותך או אותך, אתם מוזמנים למלא את הטופס המצורף